يا, أيوة يا, خير يا هلا والفين مرحب واللقى <تصفيق> <تصفيق> يا خير مطلبنا. <تصفيق> <تصفيق> يا هلا والفين مرحب واللقى يا خير مطلبنا بيدنا بالروح غالي حولكم برق الجزالي قدركم طول الليالي يعتني ارقام وقالي <تصفيق> باللي شرفنا حضوره و الظلام في زفاف سالم يا الشهم السنافي <تصفيق> راعي الفزعات وافي والكرم ظاهر وخافي والعطا اكبر وسام من ابو حتى الشمايل والمكارم والفضايل عبد الله فعله دلايل بين ربعه صدقات باني والفخر اول والثاني لاحب في صيته لزام في خواله منا نال نوماس الشهامه شيخة واله لا عمامة نا لنوماس الشهامة والمراجل المراجل به علامة سلمي فوق الكلام اللي شرفنا حضوره يا شهم السنافي راعي الفزعات وافي والكرم ظهر وخافي والعطاء اكبر وسام من أبو حز الشمايل والمكرم والفضايل عبد الله فعلاه دلايل بين صدقات تفاني والفخر اول وثاني لاح في صيته لزم في الخونة